طيب الاخت تقول بانها وهي تصلي اضحكها ولدها الصغير، والله لا اثم عليها ان كانت ضحكت رغما عنها ما دام الضحك لم يتواصل ولم يكن بصوت مسموع متواصل يعني اللي احنا بنسماها القهقه يعني اقول لك ده كهكة في الصلاه، هذه القهقه تبطل الصلاه عند كثير من اهل العلم، عند كثير من اهل العلم والفقهاء. إنما إن كان ابتسامة أو ضحكة خفيفة ليست طويلة وليست بصوت مرتفع كضحك من يضحك خارج الصلاة فالصلاة صحيحة على الراجح والله تعالى أعلم أما إن حدث أصوات حقيقية في الضحك وبصوت مرتفع بحيث لو سمعه رجل خارج الصلاة لشك أن هذا الرجل أو أن هذه الأخت في الصلاة فالأولى أن يعيد الصلاة أو أن تعيد الصلاة أما إن كانت ابتسامة أو ضحك بصوت خفيف دون مواصلة للضحك ثم عادت الأخت فاستحضرت قلبها واستحضرت بين يدي ربها فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى والله أعلم